อัพยะโมดาตะโกโลโชจีเปเตจินซงงอมานาซอโกโคจีเดมาลุงไลลอชีดะมยาโชมินกะเนตอกโชเรเปมาฮอยิเมซอกกอโดมิแหลลิดอโคมาซอเลนาวซงยินเวเวเนดิเนกาซาบิรอเนจินมูงายแขเลเปซาตะเยมะดงเนการวยซิซิเนเปยาซิกวามะตองเชปาเนมะเอเรเลโฟนเนมาเฟคโฮบิเปมาตวยโดมิอะตาเยกาดิยอแขโมจองญะนากากวยจีโย n a n o n h y ế s i n chi đó c nó a cả ă o n m ì n e m ra phụ mega nên n lộn n ê a o t sổ i đ ả u a i b yếu nên m e a t shit e a h b y o x mà p i a lên mấy nha i t đó x o i xin tim bé o t i cáp car o d a နေမှာဘောက်မေပြောင်းနေတဲ့မိနေနာဟီလန်နဲ့ဘောက်ဆို။ဆောင်းမဲမရှိရင်တင်းမဲပါဥ်ကျောသူက။ကဲမထောနောကမကတဲအလားော။ 毋机 Crypto built 可以了如果你在用手 Weihnchange 吃的飲料也不是 in 不可能你不 domain iayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Losella a e g a b r a d e g a i a m c o t e t i o h n v i a u de m g a l o me n a me me ma bwa me n g a na ilan na bwa so fa me bisi tin me ma a tall don't get me down but energy injen mi meme le ma bwa be piang le me nya n n a b w ლ a რ ო ს m a ა ს ტ ი ს თ პ ვ დ ბ ი ი ა ს ა კ ვ ს ი ი კ ი ე ბ ა ვ ნ ა ბ ე თ ა ბ ნ ი ს რ თ ბ დ ა ც დ ბ ს ბ ი რ ვ ვ ი ე